Först kan du säga vad du heter. Jan Fager, jobbar på TU, mm. medier i Sverige. Okej, okay, men Om vi börjar i historiebeskrivningen, ni skriver i en debattartikel nyligen här. Att idag kan sociala medieföretag och it-plattformar kopiera, kopiera delar av nyhetsartiklar som deras användare kan ta del av. Det sker, sker utan journalistens eller tidningens godkännande och utan att plattformarna ger någon ersättning. Vilket gör att plattformarna och medielusen konkurrerar på olika villkor. Hur då? Jo, om, om man läser artikeln på tidningssidan istället då tar man ju del av, av eventuellt kommersiella intäkter på den sidan istället för att ta del av eh, innehållet eller för mycket innehåll på nätjättarnas sida. Eh, så att man utnyttjar någon annans eh, verk. Men det som jag inte förstår är att det sker utan journalistens eller tidningens godkännande. Ja, för man att... har ju inte frågat någon om man får dela. Nej, men det är snarare är om att medierna har ju arbetat ganska aktivt för att synas. Pågående. Jo, synas delningen av det, men delningen ska ju finnas kvar. Utan det här vänder sig mot upplägget Google News och News-aggregatorerna egentligen. Det är ju det som direktivet hur, syfte på. Att... Och hur, hur menar ni att det ser ut idag då? För när jag skriver här att... De kan eh, kopiera delar av nyhetsartiklar eh, som deras användare kan ta del av. Vad är det då som du menar är problemet? Problemet är att för mycket innehåll ligger på nyhetssidorna så att man kan ta del av och egentligen skaffa sig nyhetssidorna. Eh, ja, Google News och Facebook News och motsvarande. Och, och därigenom så behöver jag aldrig besöka ursprungssajten. Eh, jag har redan tagit del av, av tillräckligt mycket av nyheterna. Jag behöver inte klicka mig vidare för att läsa och ta del av nyheterna. Det är det som är gränsen mellan en utgivarrätt, upphovsrätt och därför man behöver den här utgivarrätten. Som begränsar ner hur mycket man kan dela utan att betala en avgift till upphovsmännen eller utgivarna i det här fallet. Och vidare så skriver ni via Jeanette Gustavsdotter, jaren vd. Att eh, flera viktiga ändringar av denna bestämmelse har gjorts sedan första utkastet eh, presenterades av EU-kommissionen. Om plattformarna bara använder sig av en länk, kortare utdrag eller enstaka ord kommer det även i framtiden att kunna göras helt fritt. Mm. Det eh, är ju på något sätt. Sätt att säga lugna ner det är inte så farligt som det låter, mm. tolkar jag ju som. Men när jag läser direktivet då så står det ganska tydligt i skäl 34 till exempel. Där man först hänvisar till att användarna av presspublikationer och sociala medier kan innehålla delar av publiceringen och en användning av delar har ekonomisk fördel. Det är ju egentligen det jag har sagt precis här. Och sen då förklar man att därför it is appropriate to provide that the use of individual words or very short extracts of presion should not fall within the Scope of the Rights provided. Då står det alltså med uttryckspunkten, very short extracts of individuella eh, ord. Och då är det ju verkligen inte eh, någon slags det, det är ju, då, då blir det annorlunda Så att säga Det är ju, Några väldigt korta utdrag Och några enstans ord Ja och sen är det ju, det är ju en fråga som eh, Vi inte kan svara på idag Vad är väldigt svårt eh, Nej så. Men att det är mindre än en, en, en, en hel ingress till exempel Det kan jag nog vara överens om mm. Och mindre än en, en, en, ja, en, en större del av Som det kanske ursprungligen gjordes Och görs delvis på Google News idag då men ifrån början i direktivet så var det ju betydligt strängare mm. eh, ännu mer. Då var det ju egentligen bara: man fick inte ha någon del av rubriken, eh, och det var ju egentligen bara hyperlänken kvar. Mm. Så där har ju skett en, en, en kompromissande, eller vad man ska säga, för att underlätta eh, vad som ska vara tillåtet utan licens för att säkerställa det. I Tyskland när det gjordes en liknande lag så bestämdes mm. det till sju ord i mm. någon slags eh, domstol. Jag kommer inte ihåg vad exakt den domstolen hette. Het det blir ju rubriker. Eh, mm. skulle inte ens klara sig i det, i det fallet. Eh, i Nej, dessa fall. det, det beror på. Och I Tyskland får vi se. Det pågår ju ett antal. Det är ju en, en missuppfattning eller att det är avgjort på något sätt. Pågår ju ett antal eh, domstolsförhandlingar kring den tyska lagen och tillämpningen och huruvida det var schyssta Licensvillkor som, som Mediehusen presenterar till Google, bland annat, och YouTube, eller Google framförallt. Men de är ju inte avgjorda. Än. Så att, Vi kan återkomma äh, till ja. det då. För att det som jag undrar egentligen, när framförallt man ville lugna ner mm. kanske och förklara det här. Mm. För att det som man ger intrycket av där det är att så kallade snippet, står förhandsvisningar av bild och ingress och rubrik mm. är på något sätt tillåtna. Mm. Mm. Kanske inte då, som, ni, som du är inne på här, att det är lika mycket som det är, utan det är lite mindre. Men vad, ja, vad är det i så fall som du vill ha ersättning för? Ja, det är ju om man tar mer. Alltså, det vill säga, ja, men snippets, det är ju, du får skilja på det som är kommersiellt och icke-kommersiellt. Och det som ibland säger att det här begränsar eh, möjligheten att dela saker på, på Facebook eller internet. Och mm. För det första så är det ju privat icke-kommersiellt delande undantaget från utgivarrätten. Mm. Var finns ju upphovsrätten som sätter begränsningar. Det gör den ju redan idag. Sen om den inte har tillämpats fullt ut på alla delningar och allt kopierande och sånt som sker. Det är ju en annan fråga. Men upphovsrätten kommer att finnas kvar. Den finns idag och sätter begränsningar. Mm. Det som är viktigt att påpeka är ju att det privata delandet och länkandet inte påverkas av den här utgivarrätten. Utgivarrätten vänder sig mot det kommersiella. Ja, det är privata på de kommersiella oftast, eller nästan alltid, är ju det. Men det du menar att det inte är inte de privata egna sajterna som Nej, har... Nej, inte privata delandet även om det är en kommersiell sajt, i min tolkning. Alltså, det vill säga det som du syftar på är framförallt när, när nätjättarna själva delar och förmedlar innehåll. Så om en fall. användare, så som du tolkar direktivet, om du skulle gå in på Facebook och dela en länk till Aftonbladet mm. då skulle Facebook inte behöva betala för det för att förhandsvisa bild och... Bild och, bild och, och sånt och omfattas inte av, för det omfattas inte av upphovsrätten idag så att säga. Eller den är ju... Du har alltid en upphovsrätt till en bild oavsett kvalitet. Mm. Men däremot så, så kan du säkert dela... Beroende på, du har en gränsfall eller en gränsdragning mellan upphovsrätten som skyddar vad man får dela privat och enskilt och så vidare. Den gäller ju fortsatt. Och sen har du då den här utgivarrätten eller länklicensen som du kallar, som sätter begränsningar. Men de begränsningarna gäller ju bara kommersiellt användande. när du delar, du i kommersiella... delar en länk på Facebook ja. så blir det kommersiellt användande för Facebook. Inte om jag delar en privat. På Facebook? Mm. Men däremot om jag har en... Det är ju en av frågorna som man måste lösa. Det vill säga att om, om jag har en... Eh, som inte är... Om jag har en kommersiell grupp eller kommersiell del av Facebook. Där jag i sig är en privat person men, men kan dela. Men vilken del av Facebook menar du? Skulle inte vara kommersiella? Nej, men alltså det är ju... Jag delar den i, i egenskap av enskild eh, icke-kommersiell person. Jag har ju inget kommersiellt intresse. Nej, men Facebook har ju det. Ja. Jag antar att det är det som ni vill komma åt. Det är det som ni i alla fall pratar om i alla debattartiklar. Nej, det är ju nyhetstjänsterna, Facebook News och Google News. Och framförallt de. Okay. Och som har ju du det. tolkar direktivet så kommer inte personer som delar länkar på Facebook, de länkarna kommer vara helt undantagna. Ja, det är min tolkning. Du har fortfarande upphovsrätten kvar som du måste ta hänsyn till. Uh, och där finns säkert, alltså bilder och sånt behöver inte automatiskt få följa med, men begränsningen som du har genom utgivarrätten, den, den begränsningen gäller ju inte uh, enskilda. Uh, det kan man ju läsa i... Jag, jag förstår ja. vad du menar, men jag har mm. svårt att se att för enskilda gör det ju på kommersiella sajter. Så mm. den är en, alltså det är ju den enskildes publicering mm. som skapar det kommersiella värdet. värdet ja, men nej, jag tolkar nog att eh, det delandet som man gör idag i, i stor utsträckning kommer att vara oerört. Mm. Alltså som jag som enskild. För svenska publicister och Facebook News, jag vet inte ens vad det är. Nej, nej Google News är det väl framförallt ska vi väl säga. Så för eller dig då? så är, riktar det här sig egentligen bara till Google News då? Inte Google Sök eller? Google Sök också mm. om man tar för mycket, absolut. Ja. Mm. För det sker ju i ett kommersiellt sammanhang. Jag antar då att era medlemmar står bakom er hållning i den här frågan. Ja, styrelsen står bakom och det är den, den ordning, som eh, ordning som finns. Så att styrelsen har eh, sagt ja till den. Mm. Så, eh, jag, jag utgår från att era medlemmar står bakom det här. Men samtidigt så visar ju era medlemmar på motsatsen i sättet som de hanterar till exempel Facebook och Google. Eh, de har ju liksom de senaste ja, 15-20 åren jobbat hårt för att eh, synas att Google ska fånga upp, snappa upp vad de gör, att Facebook ska indexera, eh, hämta rätt bild, rätt rubrik, rätt ingress. Mm. Allt det som egentligen ni pratar om att eh, ni vill begränsa här nu eller att det har varit ett steg för långt, mm. hur, hur går det här ihop? Ja, alltså styrelsens inställning är att sen vad enskilda mediehus eller i den fall enskilda tidningar eller tidskrifter gör med den här rätten. Det är upp till varje enskilt mediehus eller tidning och tidskrift. Så det är ingenting som vi... Men styrelsen står bakom själva upplägget med en utgivarrätt. Jag förstår det, ja. men hur går det här ihop, de här sakerna? Att era medlemmar å ena sidan jobbar aktivt, man... Använder sig av Instant Articles, Google, Google mm. Amp. Alltså man har aktivt publicerat sig så mycket som möjligt på de här mm. plattformarna. Och nu så säger ni tvärtom. att Nu ska ja. Facebook och Google betala. Ja. Jag uttalar mig inte om vad enskilda tidningsföretag eller mediehus... Nej, nej. jag, jag nej. menar utifrån er då att mm. ni företräder de här. Och jag, jag försöker få ihop logiken i att de ena stunden, medlemmar av ena stunden vill använda så mycket som möjligt av Facebook och Google. Jag att ni har haft kurser till exempel på hur man gör det här. Och nu så säger ni å andra sidan att om de ska använda det materialet så ska de betala. Ja. Som sagt, utgivarätten står styrelsen bakom och det är det vi jobbar mot. Sen vad och hur enskilda mediehus jobbar med de här frågorna, det är upp till de enskilda mediehusen. Det är ingenting som jag har ja, men så är, en, synpunkt eller... Ja, men eller. Jag men om, ja. jag, om vi tittar på hur ni har agerat då, hur ska jag förstå det? Att ni i ena stunden ställer bakom medlemmar som vill och lär ut hur man placerar taggar för att de ska hämta bilder och de ska hämta sin grässrätt och sen mm. några år senare säger Google ska betala Facebook ska betala ja, ja Jag tycker inte att jag behöver jag vet inte om jag kan svara på om det har skett någon förändring eller, eller så. Men, men utgångspunkten är att, att vi stöder utgivarrätten och eh, vad man kommer att göra i framtiden hur man använder den här utgivarrätten, det får liksom framtiden utvisa och respektive mediehus som måste fatta de besluten. I Spanien så stiftades det lagar som tvingade Google att betala om Google ville indexera eller visa upp mediers innehåll via sina tjänster. Vilket slutade med att Google stängde ner, framförallt Google News. Mm. Vilket i sin tur ledde till ett stort tapp av trafik för, för tidningar. Mm. Och 900 spanska tidningar gick därefter ut och vädjade till EU att försiktiga just mm. kring det här. Hur ser ni på det exemplet? Ja, både Spanien och Tyskland tror jag det är, som har mm. infört det här. Och, och... För att svara kort på frågan så tror jag att det här är ett regionalt eller ett globalt problem och det, det kräver också regionala globala lösningar och där kommer utgiva rätten och, och styrkan i att ha en EU-lösning in. Mm. Eh, så att de nationella exemplen eh, tror jag inte har bäring på, på den inställningen utan jag tror att det är en EU-lösning som behövs på det här området. Även om det inte har bäring då så i tyska exemplet mm. eh, så är ju det en, mer, en version som liknar mer eh, det som är artikel 11 för i det fallet så krävde man inte att Google skulle betala eh, tidningar för Nej. Visa eh, men, utan det var frivilligt mm. eh, då och det innebar alltså att tidningar kunde avböja alla ersättningskrav eh, ja. till exempel. Det innebar ju också att det blev flera tidningar och några av de största tidningarna som gjorde just det avböjde sitt ersättningskrav för att kunna indexeras av Google. Kostnaden att inte synas i deras sökmotorer var för stor. Ser ni en sån problematik kunna uppstå i det här fallet också? Nej, jag tror att men en sak som du pekar på, en viktig sak är just den att, att du har en valmöjlighet. Det vill säga att det är faktiskt upp till mediehusen att avgöra vad man vill göra med den här rätten. Och det är väl, det tycker jag, är en viktig sak att, att lyfta fram. Mm. Eh, och ingenting som vi kan ta. Jag tror att det är en, en, en bra rättighet men det är också viktigt att säga att vad man sedan gör med den här rätten det måste vara upp till respektive mediehus att bestämma. Mm. I Tyskland pågår det ju bland annat beroende på att man inte har hittat en, en överenskommelse på licensstorlekarna. Eh, Så det pågår ett antal rättsfall som kanske hade löst en del av problematiken, tror jag. Men nu får vi se om, om vi nu får en europeisk utgivarrätt så, så kanske de rättsfallen inte är aktuella längre. Eller så fortsätter de för att de ändå eh, är i samma system som de liknar varandra. Ja, om vi släpper Tyskland just då så finns det ju kanske ett problem här att de stora mediehusen som har råd att, så att säga, avböja ett ersättningskrav kommer kunna göra det- men de små som kanske verkligen behöver en intäkt inte gör det- och då riskerar att försvinna från Google. Mm. Finns det en sån problematik som ni ser? Ja, alltså det. jag tror att mycket av de frågorna, hur man löser licensiering- och hur man ska sköta dem, det är det upp till var och en. Sen vet vi inte exakt hur licenssystemet ser ut, om det blir en kollektiv licenssystem där det kanske är lättare att, att haka på och där man i sig blir en, en grupp som då förhandlar eller hur den kommer att se ut. Det är väl en sån fråga som man, som man måste titta på under den implementeringstid som följer. Vi kommer att ha två år på oss nationellt. Och där bör man ju då titta både nationellt men också ta lärdom av varandra runt om på de olika länderna. För det här är ju viktigt att systemet ska bli lätt för mediehusen, eh, användarna och faktiskt eh, viktigt att påpeka för eh, Facebook och Google och Youtube. Mm. Det är det som jag tror är viktigt att den här balansen finns. Det är då som det blir ett, ett bra effektivt system. Mm. Så att jag ser att de frågorna tror jag att man måste ta under den här tvåårsperioden. Men ser ni någon risk med att konsekvensen med det här allra mest blir- att de som behöver spridningen inte får det? Nej. För att? Nej, ja, jag gör inte för jag tror inte att det kommer att innebära det. Jag tror att man kommer att, att få den spridning som man behöver. Jag, jag kan inte se det, att det är ett problem. Men om du skulle få <skratt> konsekvensen att G Google valde bara att- helt enkelt inte visa- eh... Något av tidningarnas innehåll alls. Man tycker att ja, men det här blir för mycket. Så som det var i Spanien och till exempel. Mm. Ser du det som ett troligt scenario taget Nej, att de inte skulle visa att de skulle blockera istället sina ja, eh, innehåll eller ta bort eh, innehållet. Då. Ta bort, ja nej. Jag tror att det finns information om en önskan att sprida sig. Så att du har ju en, en kraft i alla de användare som ändå finns och sprider och delar och... Eh, kritiserar, tycker att man har fel i en artikel- eller att man vill citera en artikel. Och det är ju också viktigt. De rättigheter som finns kvar- eller undantag till upphovsrätten som finns kvar- eller som finns redan idag- när det gäller kritik och mims- och, och eh, parodier och sånt- det kommer ju att finnas kvar. Så att den, det är ju en kraft i sig- och ja, men, även att dela och kritisera. Men de håller oss kvar liksom vid elva där. För att det, det, det som jag inte begriper är att ni vill ju ha kvar- den trafiken som Google eh, ger er och er som i medierna, eller hur? Ni vill ha, fortsätta få trafiken från Google? Ja, fast man vill ha betalt för det utnyttjandet. Det är ju det som utgivarätten är. Eller fel. Man vill ha en möjlighet att med eller utan. Man vill bestämma över hur materialet används. Det är ju lite det som utgivarätten går ut på. Med eller utan betalning så vill jag styra över det som jag producerar. Mm. Det är ju det som är utgivaret. Vad är viktigast då för er angående artikel 11? Är det att ni har kontrollen över om ert material ska synas eller inte, eller hur mycket av det? Eller är det att ni ska tjäna pengar via det här avtalet? Det går tillbaka till egentligen svaret på den andra frågan. Det det finns säkert lika många svar på den frågan som det finns medlemmar i TU och som inte är medlemmar. Så det är upp till respektive mediehus att, att själva bestämma hur man utnyttjar en eventuellt utgivare. Har ni fått några indikationer på hur en medlemmar skulle vilja utnyttja? Nej, och det, det tror jag är, är, är en, en fråga som eftersom man inte vet hur insamlingen eller hanterandet ska se ut i den här tvåårsperioden som vi får tillsammans med, som jag sa, jag tror att det är viktigt att och poängtera det också att det blir ju mediehusen, eller de som ger, det, det ju inte bara mediehusen som omfattas av direktivet men för våran del, eh, nätjättarna eller Facebook och Google och Youtube eh, och på något sätt också involvera användarna eh, kring det här, så att det blir så bra balans som möjligt utifrån direktivet.